السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجديد وجديد لشقة عند ميدان الثورة متخرجة من ميدان الثورة دور ثالث عمارة مدخل شيء جدا مساحة ميتين وخمسين متر هنتفرج عليها الشقة علي الشارع عمارة مدخل وأمن واتنين أمن وحارس الشقه كلها ارضياتها معموله بركيه الشقه مسجله شارع عقاري طبعا التوضيب زي ما احنا ما شايفين هنقول هنقولكم السعر في نهايه الفيديو عندنا هنا المطبخ معمول امريكان الشقه زي ما احنا ما قلنا كلها على الشارع موقعها مميز جدا دا المطبخ طبعا مستوى فوق الممتاز كتشطيب وديكورشن عندنا هنا هنخش عن طرد التوزيع دي غرفه بمكان الدريسينج بتاعها تكملة الغرفة الشقة زيتها كلها ان هي معمولة علمتين تشطيب البيبان والارضيات نخش الحمام اللي بيخدم هي الشقم بالمناسبة حمامات توضيب عالي جدا وهنا طرقة ليها باب مقفولة احنا عندنا بالمناسبة في هنا تلاتة حمام مقفولة للغرفتين دول من ضمنهم جناح مصر ده الحمام التاني بعد كده هنخش للغرفة الرئيسية. الدريسنج، الدريسنج روم بتاعها. دريسنج كبير جداً. دي مساحة الغرفة هنا الباب. وهنا الحمام عندنا بس هنشوف الشقة من ورا حتى مش مجروحة المنطقة اللي احنا فيها من ارقي المناطق طبعا احنا شايفين التوضيب في هنا بانيو شاور وفي عندنا هنا جاكوزي طبعا السعر بتاعها على المساحه دي مطلوب فيها 3 مليون جنيه اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس واتمنى تدعمونا باللايكات علشان الفيديو يقدر يوصل لناس كتير واتمنى يكون الفيديو عجبكم تظهروا مننا جولات وحلقاتنا العقاريه في حاجات كتيره جدا اليومين اللي جايين معنا معانا ولو اول مره تشوف القناه تنساش تشترك فيها وتفعل الجرس ولايك وشير علشان نقدر نوصل لناس كتير شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.